الشحات امام المرمى الله الزعيم من هنا وفي ذكريات حسام حسن تمريره بيرغ بيرغ هاتريك لكن نقلها واحدها للشحات فعلها الشحات واهل جبالك كله يا الشحات ايه الروعه دي كلها يا الشحات محاوله تسديده الكرة في الشباك، الكرة في الشباك، فعلها حسين، فعلها حسين، في الزين حسين يقدم الهدف الأول ويظهر في المباراة، آه أحداثها وكل تفاصيلها، تمريرها الآن وصلت للشحات، الشحات يعني عليك يا حسين، إيه الروعة دي كلها يا حسين، إيه الجمال كله ده يا حسين مدياكي مدياكي لمسه إلى الشحات وبركان الزعيم بركان الزعيم وأول هاتريك يا حسين أول ها. أول هاتريك يا حسين أزست من إبراهيم مدياكي وسعادة عينوية سباعية يا عليك يا حسين إيه الروعة دي كلها يا حسين إيه الحريم لعيب يا حسين